عبس وتولى أن جاءه الأعمال وما يدريك العلم يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغمى فأنت له تصدا وما علم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 ثَمَرَاتِكُمْ وَفاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعَ لَكُمْ وَأَنعَمَ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبٍ كل امرئ من منهم يومئذ انشأن من يغنيه وجوه يومئذ مصبره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره ألا كفرة الفترة